إليكم أفضل التعليقات التي وضعتها اليوم شكراً لكم يا أساطير سأعرض قنواتكم في الوصف لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة صديقنا أيوب صراحة هو يوتيوبر متفوق ويحتاج إلى دعم لهذا طالما أنتم تدعمونني سأدعمكم لا بأس بذلك السلام عليكم يا جماعة لقد صرت بلقائكم مجدداً في حلقة اليوم سأطلعكم عن أسوأ الأشياء التي جعلتنا نكره لعبة جتاء في سيتي حتى أن بعض اللاعبين اعتزلوا اللعبة بسببها يعني باختصار هذه الأشياء أطاحت من سمعة اللعبة بكثير لكي لا أطول عندكم المقطع اربطوا أحزمتكم يا أساطير وهيا نبدأ أولا التسلق كما ترون لما بدأت أقفز لأتسلق الجدار بشخصية تومي فيرسيتي بكل غباء لم يقدر علما أن الجدار جدا قصير لو قلنا مثلا لطفل عمره خمسة سنوات أن يتسلقه بكل سهولة كنت متأكد أنه كان سينجح حتى يسعد فوقه كما أنه ليس أمرا صعبا ولا يحتاج إلى أي اختراع وبصراحة هذا أسوأ شيء غبي كرهني شخصيا في اللعبة مجرد جدار بسيط فقط قلنا لك اطلع فوقه يا تومي لم نطلب منك حتى بأن تتجاوزه كان من المفترض أن يكون التسلق قويا في لعبة جدعا في فيسيتي كباقي ألعاب سلسلة جي تي آي حتى أني لم أستوعب لما شركة روك ستار جيم قررت وضع مثل هذه العديد بالفظيعه التي تسببت في اسقاط قيمه اللعبه تدريجيا ثانيا تومي فيرسيتي لا يجيد السباحه وهذا الامر يحيرني بصراحه لانه دائما ما كان يتكرر ويتكرر الى ان اصبحنا نعرفه وقد رفضت هذه الفكره منذ البدايه وعلى ما اظن من المستحيل ان يعجز تومي على السباحه فإذا أخذنا الموضوع بجدية تومي حقيقة يقدر القيام بعدة أشياء رهيبة قد لا نتصورها وما فعلته ستار جيم لا يتناسب أبدا مع أسطورة تومي فيرسيتي عموما بناء على موارد في موقع الويكيبيديا، تومي فعلا يمكنه السباحة، لا نقاش في هذا الأمر، ولكن المشكلة هنا تكمن في أجهزة الوقت، التي لم تتحمل فكرة السباحة، خاصة مع المهمات وأشياء أخرى، لهذا قررت شركة روك ستار جيم جعل تومي لا يستطيع السباحة، وهنالك جريدة تقول أن بحر فايس سيتي مليء بأسماك القرش، لهذا تومي لا يسبح فيه، لأنه صراحة هناك عدة أسباب مختلفة حسب الاعتقادات ولا نعلم من هو الاعتقاد الصحيح من بينها أعطوني آراءكم حول موضوع السباحة ثالثا خريطة جدأ فايس سيتي أصغر من كل خرائط سلسلة جي تي أي حتى أن جي تي أي ثلاثة أصدرت قبل جدأ فايس سيتي الصدمة الكبرى أن خريطة جدأ ثلاثة أكبر من خريطة جي تي أي فايس سيتي صحيح رغم صغر الخريطة الا انها شملت عدة خفايا لم تكتشف بعد وصغر الماب كان من أسوأ الاسباب التي كرهتنا في اللعبة وجعلتها تبدو مملة نوعا ما والدليل الذي يؤكد صحة كلامي هم رجال شرطة جيت آيف اي سي سي لطالما كرهتهم جدا جدا لانهم كانوا اقوياء لدرجة انهم سريعين عدوانيين اذا كانوا يطاردونكم يعني ما كانت الجريمة التي ارتكبتموها فما ستجدونه هو العصا والموت وعلى ما اعتقد يا شباب حسب وجهه نظري السبب واضح منذ البدايه وهو الخريطه الصغيره التي لعبت اساسا ايجابيا لصالح رجال الشرطه حتى عند تجولكم في الشوارع ستجدون شرطيا امامكم عندما تستديرون يمينا او يسارا او في كل الاتجاهات وهذا هو ما جعلهم كريهين اكثر من اللازم هي الخريطه رابعا المهمات الصعبة في جدائي أكيد هنالك الكثير من المهمات الصعبة التي ترفع الضغط مثل مهمة ديد درايفر التي يتسابق فيها تومي مع شخص معين وأثناء السباق سيبدأ رجال الشرطة بملاحقتكم كما أنهم سيحاولون قدر الإمكان أن يعيقون طريقكم حتى تخسروا السباق لكن للاسف انتم مجبرون ان تجتازوا هذه المهمه رغم معيقاتها لانه ليس عندكم خيار اخر وهي صراحه هذه المهمه جد صعبه وكريهه واقرب الى انها متخلفه اضف كذلك مهمه المروحيه الصغيره التي نتحكم فيها عن بعد واضح انها اكثر مهمه صعبه لا داعي ان نتعمق في تفاصيلها اغلبيتنا يعرفها خامسا انقلاب سيارتي وانفجارها لازم ان تتفقوا معي لان السياره اذا انقلبت فقط تتعرض لكسورات وبامكاننا اصلاحها وهذا شيء جد كريه ولا يستوعبه المنطق والواقع في كل اجزاء جي تي اي ما عدا جي تي اي 4 وجي تي اي 5 حيث اذا انقلبت بك السياره لن تنفجر نهائيا سادسا عدم القدره على التحكم بزاويه الكاميرا 360 درجه اثناء السياقه وهو اكفس شيء لانه يحد امكانياتنا بصرية وقد يسبب تعبا دهنيا عند السياقة يمكنكم رؤية أربع اتجاهات بينما في لعبة جي تي اي سان اندرياس والأجزاء الأخرى يمكنكم التحكم بزاوية الكاميرا بكل حريتكم اهلا جماعة، لقد تشوقت بلقائكم مجددا، اليوم سأطلعكم على أسوأ الأشياء التي كرهتنا في تجربتنا للعبة جي تي أي 3، أتوقع أن أكثريتكم أحس بالملل واعتزل اللعبة نهائيا بسبب هذه الأشياء، لا ألومكم لأن لعبة جي تي أي 3 من لا زال يلعبها ما عدا الأقلية، على أي حال يا إخوتي كونوا جاهزين لأننا سنبدأ بأول شيء وهو كلاود. لا يوجد السباحة وهذا شيء كرهناه جدا حتى انه موجود بلعبة جي تي اي في سيتي وكذلك جي تي اي ليبرتي سيتي ستوريز ومن وجهة نظري ربما شركة روك ستار جيم كانت امكانياتها جد ضعيفة في تطوير الالعاب بمحرك كريج سابقا ولكي تتهرب عن الموضوع أعطتنا تبريرا بان بحر ليبرتي سيتي مياهه ملوثه بالمواد الكيميائيه والنوويه يعني بمجرد ان تبدا السباحه بعد ثواني وجيزه ستشهدون نهايه حياتكم ثانيا عدم وجود الدراجات في جي تي اي 3 يبدو أن نفس المشكله تقريبا وهي ضعف تطوير الالعاب لكن روكستار جيم هذه المره كان لها سبب مقنع يرتبط باحداث السد جي تي اي ستوريز ذلك من خلال منشور يقول الدراجات تقتل الأطفال وينبغي حتفها هذا الكلام يعود إلى سنة 1998 كانت هنالك احتجاجات ومظاهرات قوية لمنع قيادة الدراجات في لعبة جي تي اي سيتي ستوريز وفعلا نجح تطبيق الأمر حتى على جي تي اي ثلاثة إلى أن صارت الدراجات غير موجودة إطلاقا ثالثا لا يمكنكم رؤية خريطة جي تي اي ثلاثة في قائمة الانتظار هذا أسوأ شيء كرهناه كذلك لأنه صعب أن تحفظوا خريطة جي تي اي ثلاثة كما أنكم لن تستطيعوا معرفة المكان الذي تتواجدون فيه على الخريطة صراحة لازم أن نحاسب روكستار جيم على مدى إهمالها لهذه اللعبة رابعا سوء التصويب والاختباء وقد عانينا من هذه المشاكل الكاريتية فال الاعداء الذي نقاتلهم غالبا ما يكون تصويبهم مبرمج مثل الانبوت تماما لذا بمجرد ان يطلقوا النار لن يخطئوا في اصابتكم مهما حاولتم مراوغة طلقاتهم حتى اماكن الاختباء او الاحتماء مثلا من خلف الجدران لا توجد ربما نادرا ما ستعترون عنها نظرا لمدى صعوبة اللعبة ستحتاجون إلى خبرة كافية لتتأقلموا مع أوضاعها رغم عوائقها التي ستعترضكم خامسا عدم القدرة على التحكم بزاوية الكاميرا 360 درجة أثناء السياقة وهو أكفص شيء ندمني بعد أن جربت لعبة GTA 3 لأنه يحد إمكانياتنا البصرية وقد يسبب تعبا دهنيا عند السياقة يمكنكم رؤية اربع اتجاهات وهي الامام واذا اردتم رؤية اليمين او اليسار ام حتى الخلف تضغطون بعض الازرار بينما في لعبة جي تي اي والاجزاء الاخرى يمكنكم التحكم بزاوية الكاميرا بكل حريتكم لكن اعتقد ربما في جي تي اي 3 و جي تي اي فايس سيتي النسختان المحسنتان قد سيكون ستار جيم عالجت هذا المشكل سادسا عدم القدرة على خروج كلاود من السيارة وهي بسرعة عالية حتى إن حاولتم رميه في حالة مستعجلة فإنه سيوقف السيارة وينزل منها بدون أن يطبق أوامركم وهذا شيء جد كريه ولا يستوعبه المنطق والواقع بينما في الأجزاء الأخرى بإمكانكم رمي أنفسكم خارج السيارة وهي مسرعة سابعا التسلق كما ترون لما سأقفز لأسعد الجدار لن يقدر كلاود تسلقه بينما لا يتطلب الامر اختراعا لان في جي تي اي سان اندرياس والاجزاء التي بعدها خاصه جي تي اي 4 و تي اي 5 كان منطق القفز فيها قويا بشكل لا يصدق. ثامنا انقلاب السياره وانفجارها لازم ان تتفقوا معي لان السياره اذا انقلبت فقط تتعرض لكسورات وبإمكاننا إصلاحها وهذا المنطق كذلك هو غبي في كل أجزاء جي تي أي ما عدا جي تي أي 4 و جي تي أي 5 حيث إذا إنقلبت بك السيارة لن تنفجر نهائيا، ثم أخيرا عدم القدرة على التحليق بالمروحيات والطائرات الموجودة بمطار ليبرتي سيتي، تقريبا يمكنكم قيادة طائرة واحدة لكن سيكون التحكم بها صعبا جدا لأنكم قد الحفاظ على تباتها طالما أن التحكم بزاوية الكاميرا محدود الاتجاهات ركزتوا في الفيديو على أسوأ الأشياء الكريهة إن أعجبكم الفيديو يا أساطير ادعمونا بلايك اشتركوا بالقناة مع السلامة يا إخوتي نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله